يا صديقي يا صديقي بالله عليك ما تفنش <تصفيق> والله لا. مش لازم انا مازن اعمل الحركه دي بس بحب السوريين والله بحب السوريين بس اقسم بالله <تصفيق> حبيبي <يا سبيبي>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه ايوه ايه ده ايه ده ايه لا لا لا تعالى هنا وانت هنا تعال هنا انا هنا أمازل. أمازل تعال هنا تعال هنا تعال يا مازن هو ده اللي انا جبته؟ يا سوري يا سوري هو تبع مش تبعكوا؟ ماشي انا جبت واحد من تحت اسمه الجوكر برضه سوري في حد معاكوا تاني في حد معاكوا تاني ولا انتوا دوب ده هم دو دول بس هم دول بس هم دول اه تمام أوه تمام اه تمام لا لا لا لا لا لا اتجابوا يا اسطى احسنتم جيب. طب اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع والله انا جبت وقع خالص ده ده هم عايشين يا اسطى امال ايه جابها انت متخلف انا بقى بحسب والله ان انتوا اللي جبتوا عشان انا في 11 مراعد أنا... أنا قلت بقى أنا بحسبك قاعدة تعلم سوريا عشان انت جبت ناس سوريين بقولك ايه ما تجيب اللبسة دى واللي انت لابسها Watch out! Get up there! The Khalifa! Gona. Vänta, han går. Gå, träff, ge, ge, ge. Watch out. Watch out. Watch out. Marked a location. Marked a location.